Da ska jeg vise hvordan du kan administrere og distribuere møteopptakene dine fra Teams. Det jeg gjort nå, det er at har gått in på den adressen som er web.microsoftstream.com. Du går in på den adressen, og hvis du ikke automatisk er logget in så logger du det in med din konto tilhørende din organisasjon. Så går vi til der det står mitt innhold, så trykker vi på denne pila og for å finne opptakene fra møtene dine i Teams, så går du inn der det står Møter. Klikk på den. Her vises de møtene som du har gjort opptak av. Hvis du klikker på disse tre prikkene lengst til høyre, så kan du velge her, trykke her på Del for å få en delingskobling som kan deles innenfor egen organisasjon. Eller jeg kan laste ned videoen og distribuere den eventuelt i andre kanaler. For å oppdatere detaljer, tilganger og andre innstillinger så trycker du här på denne pennen. Här kan du gjøre de editeringene du ønsker. Husk at du kan gå här på «Del med» og dele med personer eller andre kanaler eller andre team. Vit at det er bare mulig å dele innenfor din institusjon. Husk å trykke på publicera et».